Sorin Grindeanu, la ora destinuirilor, care este cel mai mare regret din perioada cât a fost premier. Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, pentru Ager ce ar fi ipocrit să spun ce nu i-ar fi dorit să duc mandatul la bun sfârai? Arată ce unul dintre marile sale regrete este legat de faptul ce în perioada cât a fost la Palatul Victoria semna mult mai puine hârtifa de ceea ce se întâmpla acum. Regret faptul ce pe vremea când eram prim-ministru semnam mai puține hârtii fac de ceea ce se întâmplă acum, subliniere nu glumesc. Dar se subliniere plici ce nu te reiesc din regrete. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun ce nu mi-a subliniere fi dorit mi duc mandatul până la capte. Mai aveam foarte multe lucruri de făcut, dar acum am o cu totul alt misiune, pe care vreau să o îndeplinesc cât mai bine. Îmi place, e domeniul meu. A trebuit să existe o perioadă munc de convingere a multora, dar în primul rând a celor din Ancom, se accept să vin aici. Luând această decizie, cred ce rolul meu se, mi fac treaba cât mai bine aici. Nu e timp de regrete, a spus Grindeanu. Sorin Grindeanu susține ce, de ei nu a fost dur, a luat decizia de a se desprei de via apolitic. Nu vreau să par la modul evident ce evit întrebarea dumneavoastră, dar eu cred ce, în această etapă, ceea ce fac aici, dincolo de faptul ce îmi place foarte mult, e ceea ce mă preocupă la modul foarte serios. În acest moment, funcția de la Ancom a însemnat, odată cu acceptarea acesteia, să ies din politic. Ceea ce am subliniere i făcut. Nu mi-a fost o subliniere or, pentru ce am fost mulți ani membru al unui partid politic, dar în momentul în care am luat această decizie, am luat-o, a precizat subliniere E